אם הייתי אומר לכם שגבר שוקל רק קילו 750 גרם ואישה רק קילו וחצי. מה אתם אומרים? לא יכול להיות. אנחנו, המוח שלנו ומוח את העצבים שלנו, זה, זאת המהות האמיתית שלנו. כל השאר זה הלבשות. אז גבר המוח שלו, מערכת העצבים שלו זה קילו 750, אישה זה קילו וחצי, מוח ומערכת העצבים. אז דבר מעניין. כל החיים שלנו... תלויים בדבר הקטן הזה שנקרא מוח השידרה. זאת אומרת, המוח מעביר מסר דרך מוח השדרה, מוח השדרה מעביר את המסר דרך עצב שהולך לשם ועצב שחוזר. עכשיו, אם מורידים לבן אדם יד או רגל, הוא ימשיך להתקיים רגיל. אבל אם יפגעו לו בסיב אחד או כמה סיבים במוח השדרה, העברת המידע בין המוח לבין מוח השדרה לגוף תשתבש בצורה רצינית וזה יוביל אותנו לחולי או כל פגיעה אחרת. זאת אומרת שהדבר הזה, מוח השדרה, הוא כל חשוב והוא עמוד השדרה האמיתי של חיינו. ואלה החוליות ששומרות על מוח השדרה. וזה קריטי שעמוד השדרה, עמוד השדרה שלנו יהיה מסונחרן. יהיה מדויק, יעבוד נכון. כך זה עובד. זה הכותר האמיתי של מוח השדרה של רוב האנשים. וכך זה נראה. ומסרים מגיעים מהמוח, נכנסים לכאן, עוברים, דרך מוח השדרה, מגיעים לעצב שמפיל את שמפיל הרגל, היה ו, מסיבה شيء תאונות דרכים, נפילות, פציות הרגילים, ישיבה רבה, רבה, ספורט, בפציות ספורט, גידולים או דברים אחרים, לחץ נפשי, שיגרום לעמוד השדרה, לסתות ממקומו, הוא כבר יוביל ללחץ גם אל מוח השדרה, וגם על העצבים שיוצאים והולכים לכל איבר בגוף שלנו. ולכן זה לתפל לטפל באופן מדויק בעמוד השדרה. גם שאתם כפר חולים וגם שאתם בריאים. במיוחד שאתם בריאים. ואז אתם לא נותנים לעמוד השדרה להינעל. שימו לב מה קורה. אמרתי להינעל. כאשר ישנה באזור מסוים, המוח נותן פקודה. דרך מוח השדרה לנעול המקום. ואז החוליות לא זזות, ואנחנו נכנסים לבעיה גדולה כנוצר לחץ או על מוח השדרה או על עצב או על הצבים. וזה לא יכול להשתחרר. זה לא משנה כמה כדורים תיקחו. זה לא משנה כמה זריקות אפידורל תקבלו. זה לא משנה כמה ניתוחים תעשו. לעיתים חוקו צריך. אבל זה לא משנה. כל עוד הבקודה מהמוח לאזור הזה לשחרר את החוליות לא תתבצע על ידי זה שאנחנו מכוונים את הגוף לעשות את זה. זה לא משנה, כמה זריקות קדורים וניתוחים תעברו. ולכן, על בסיס רגיל, אנחנו רוצים לטפל בעמוד השדרה ששומר על מוח השדרה, שמעביר מסרים מהמוח לכל עבר בגוף דרך מוח השדרה. זות החשיבות של הרפואה שאנחנו עושים. עכשיו אני אתחיל מההתחלה. כאן דוקטור יצחק דרימר. אני רופא mach鏡 asthma здоров파. חלק מהרופא הולטימטיבית זו replyה חירופקטית. רפואת עמוד איבך שדרה. חוץ מזה אנחנו עושים הרבה דברים אחרים, אבל זה אחד שכרגע יכול לדבר אליכם ולעזור לכם. אם יש לכם פריצות דיסק. אם יש לכם כאבי ראש. אם יש לכם סיאטיקה. אם יש לכם כאבים בידיים, אקרנות לידיים, אקרנות בכל מפרק. בהות בברקיים lub בקרסוליים. כאב של ש, כלשה sensor. כאשר נשים הן בהיריון והגן זז להם, יולדות, גברים שנפצעים בעבודה, שמרימים הרבה, שמיושבים הרבה, אלה הדברים שאנחנו מתפלים בו, ואנחנו כאן ותודה שצפיתם.